bot sealing soya okay ah a seterusnya hari ini kita nak hantar mesin meatball soya dengan mesin sealer di set Kedah uh, pada pukul 10.20 kita baru saja hantar mesin, tiga mesin so ibo pharma saya so, jom tengok mesin dekat dalam Memang ada dia tahan dalam ni cara nak pasang. Kita boleh buat secara, ini mendekat, terdekat. Dia boleh buat secara horizontal, kena baca, Kena baca dalam ni lah. Kaki semua ada dia ada secara pemasangan ni. Aa, ni power, ni heater, ni fan, ni printing punya heater. Betul. Okay, okay. ni dia punya set untuk, dia punya, dia punya tasket. Dia tak. sekurang kali ni akan terbaik macam ni. Oh, kena tebal. Aa, kena terbaik sikit. Tapi tak nanti dia akan sayang lah. So, uh, ini dia punya speed conveyor dia okay. Ini frame, uh, position frame position ni, masuk uh, frame position ni Kedukan frame, kerana dia kena di tepi so, Kita kena-kena ejah lah Oh, tengok. kena ejah so. uh, Haa, lepas tu ni temperature ink Jadi, so, dia panas lepas kita pakai Lepas dia 5 minit dia jalan Kita bagi tengah balik lah, sebab takut dia sayang oh. So, lama-lama memang uh, maintenance dia ni, ni lah Kita kena biasa teka Tapi tengok cara penggunaan dia lah Okey, nak bagi tali ni dalam bertahan uh, adalah dengan cara kalau kita nak tutup. Dia dia mudah putih sebab dia kan uh, macam ni. So, kalau dia kita tutup terus so, eh, tanpa kita bagi sejuk dia. Besi bawang ni, dia tak akut. Kalau putih, dia tak So, dengan cara kalau nak tutup, ah, ni saya ajak cara nak tutup. Tapi saya ajak cara nak beli lain-lain. Kita akan tutup perintian dia. Kita. So, mesin ni kena jalan lebih kurang 10 minit. Oh, oh, oh untuk penjagaan jelah sebab apa yang nak bagi fan gua ni dia depan. fan okay. baik biar dia sedium dia betul. Di sini kadang-kadang ah ha. kadang-kadang kalau lama-lama kita pakai dia punya power ni condenser dia punya. Ah ni condenser dia. Ha, ah so, okay. ha, ni condenser jelah. So kena tukar. Ah ni dia kadang-kadang speed dia gila. Kadang-kadang dia -kadang, lama-lama kita pakai on offline mungkin desktop. Ah ini kita boleh tukar. Kerana waranti Namunan waranti warranty tu Kulis tukar apa lah. Send my post je lah. Lepas tu kena maintain ni. Tengok kan-kanak kering kan. Kering, kan, kan? kena bentuk je. Aa, kena bubur grease. Grease. Grease. Belakang tu pun ada grease je lah satu tu. Boleh. Ya, lebaran Pakai, pakai boh-boh tu ni? Ya? Boh-boh tu je lah. Boh macam, boh-boh mentai um, lah. Lepas tu, lama-lama juga nanti dia akan... Uh, Bukan lama lah yeah. kalau ada problem. DCG ni, nanti kita akan teka lah. Itu je lah. Nah, yang saya kata major saluin je lah. Condenser je dia naik je dah okay. tadi, dia naik Apa meter je naik jadi, so, dia turun dah sekarang saat ha, okay. ni saat lah. ni 18 saat ni 17 ni dia lah ha, ni meter je lah so, sekarang boleh check buka asap-asap kalau nak set untuk sebuah, tekan set ni ni 1,3,5 tekan set ni, naikkan dia ha, saat lepas, saat lepas kosong lah 4,0 1.35 um, Jangan lebih 1.50 Tegas, setiap balik so, Tegas lagi suhu tu akan naik tu lah. uh, Kalau lebih, nanti pasti tu tengok juga lah Kalau kita pakai lembunan foil, hard Tengok plastik lah Tengok plastik Dan button je lah Kukulah tepik ke apa kan So nak buka balik, pulang Tengok tak Haa, seperti dah Ok, printing Jadi, so, kalau yang selalu pakai orang pelanggan saya yang pakai tep, uh, tak mahu pasal ini pun tak, tak mahu pasal. Maksudnya, kita rasa rasa nak tepuk-tep, kita kena hijah dia. Kena mahu hijah kat sini. Nampak tak, driver ni? Driver yang dekat sini, dia punya mata dia. Uh, mata, mole, ni ya, lah. So, kita kena sini. Kita pastikan dia rapat. Kena hijah kat sini. Ah kan? ha, kalau naik just in date, kena adjust this thing. Kenapa rapat? Ah ha, selalu customer saya terima barang ataupun je kereta tak boleh in, tak boleh ni. In. Ah ha, inilah ah ha, dia tak adjust. Tapi tak leh rapat kan. Kalau rapat saya, dia melekat. Ah ha, kalau melekat nanti masa kita seal tu, seal kita kena di tak eloklah. Seal kita kena redat one. itu dengan gas. So dikam amaseh lagi pegang terus gas. Senang cuci lah. Ni kita nak buat mall. Kita mall nak do. jadikan dia mid ball. Nak ayakan yeah. betul. Fish ball ah kan? buat fish kan. Yeah. Ha, ni untuk jadikan fish So ni perlu buka. Kena buka skru belakang tu dulu ni. Okey. Tak. Yeah. Senang, so, senang aja. Kalau dia pun perlu buka ke sini ah uh, kalau tak okay, habis saya dah buka punlah kita tak sampai ni okey mesti pegang so ni mata dia boleh usap ni ini yang mau usap ni ha ni mau usap ni satu dua kena cuci masa cuci ah betul so kita bagi mata yang besar ni saya yang mengusap dia ada 3 size Uh, dia bagi park mall. Okey, ni mall paling besar. Okey. Okey, kalau ni paling kecil lah kita pakai style paling kecil lah. Noh. Okey, lepaskan dia macam ni. Okey, ni untuk uh, dia punya gear dia. Okey, mata dia pula kena pegang ni. Okey. Ni. Termasuk saja. Okey, ni sebelah kiri dan ni belah kanan. Ni pun steady dah. Ah, ni side dah. Pinch. Uh, Termasuk tu. kena bersaling untuk atas bawah lah. Okey kau ni sama sekali kita kena pasang dia dia. Okey, gear dia kena masuk lubang di pada atas. macam okay, Lepas pasang dia punya gear dia, jadi okey, pergi masuk lubang dia. Okay, lubang ni okey. Lepas tu kunci dia. Lepas tu ni dia biasa tu. Masuk tarik. Okay, kadang-kadang kita punya fishbow dia uh, Kejap besar, kejap nanti dia akan dipanjang Fishbow kenapa yeah. ni tak guna ni? Kita kena adjust ni Maksudnya, kat sini, adjust yang ni hitam ni Untuk dia bagi kelajuan, dia tolak uh, inti tu okay, Tolak, tolak, tolak, tolak, boleh boleh denok kan? Ya, betul So, di panciannya tu musing Kita kena manual kan? Oh, Sebab, uh, maksudnya, dia turun tu dia Dia jatuh rakyat So, bila dia jatuh rakyat dia, dia tak duduk satu tempat kan, dia tak ramukkan So, pasang dia balik ke tadi okay. Okay. Pastikan dia duduk sebelah kiri okay. Untuk mall, untuk dia punya bowl dia lah. Kita beli pulak. Yang mana OK ni? Ini. Ini dia. Bukit Asit. Kalau Tak dapat tengok bacaan. Kalau uh, itu bacaan lembek, memang kena tak ayak. Saya ingat, kalau lalu baca luka, tengok kena ayak. Uh, masa running potong tu kena buka. Tapi, dia bergantung kepada potongan tu lah. Kalau menekat, kena buka. Nah, nah, kalau tak menekat, nak balas, saya Pasang. Pasang ni pasang pasal. Ada hal ni cuma dalam ni. Sekarang dia, kotak ni. Ni. Sudah dia. Ni. Okey. Ah, settle. Ni filter dia. Ah, lama-lama mungkin tukar filter dia ni. Ha. Benda tak ada masalah boleh ya. dia. Motor je. Motor kalau lama-lama kalau kita pakai kita kena rehatkan kan dia lah kerja panah tapi boleh pakai dalam masa lama lah yang sebanyak satu dua lima. Ah dari kak idup jangan jangan siapa terlalu jahit. 不知道凯确 terminar 傻華是可以不就是 黃酒lly, gehört樓,年輕 rarely,案件是一樣, little girl, ateuckvette structures, pity toys, Kimberlyي,wire table, yo study荷片, Board,蹤 newspaper, mistake garde toes,第三期 Dann on camera man, yes, Tab lei Veggiei, Shh, alright then, I cannot guess what I'll take, she will find you Cleez, I can repeat when I ray breaks people. Why'd it be a good time? It's the best?%power 각? Или for allπό, let me notice? I was a big expert, don't they're looking for the nocturn ones, I am afraid to make it! Theacha7book.com – I know? I just understand. No, this is a great feeling with me my mind, I don't know. I understand. Beleri, I have one thing you want to try. I wanted to mute the